چون توی جمعیتی که همه شبیه همن راحت‌تر میشه قیم شد وقتی از تور استفاده میکنین میتونین بدون اینکه نگران نظارت باشین از فیلترها رد بشین و به هر سایتی که دوست دارین سر بزنین دیگه تا روی چیزی کلیک کنین تبلیغش تا ها دنبالتون نمیاد با تور دیگه حتی معلوم نیست کی هستین و از کجای دنیا به اینترنت وقت شدین مگر اینکه خودتون بخواین بگین ضمناً با دانلود و استفاده از تور